Πώ μπορούμε να ενισχύσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα και να βελτιώσουμε την κατανόηση στο μάθημα τη φυσική αγωγή, αξιοποιώντα δυναμικά εργαλεία οπτική αναπαράσταση ρεαλιστικών καταστάσεων. Α δούμε ένα παράδειγμα σχετικό με το ποδόσφαιρο και την τακτική τη τοποθέτηση του τερματοφύλακα στην αιστεία του, χρησιμοποιώντα το μαθησιακό αντικείμενο Φύλαξη την Αστεία σου, που φιλοξενείται στο αποθετήριο φωτόδεντρο μαθησιακών αντικειμένων στη συλλογή φυσική αγωγή προτείνουμε στους μαθητές και τις μαθήτριες να εργαστούν σε ομάδες των 2 έως 5 ατόμων. Στόχος είναι τα μέλη κάθε ομάδας να συνεργαστούν μεταξύ τους για την επίλυση των προβλημάτων που τίθενται μέσω των δραστηριοτήτων 1 έως 4 του μαθησιακού αντικειμένου. Στη δραστηριότητα 1, από την δυναμική οπτική αναπαράσταση γίνεται καταναητό ότι όσο ο απομακρύνεται από την αιστεία του και κινείται προς την μπάλα, τόσο μεγαλύτερο μέρο Προκειμένου ο τερματοφύλακα να καλύψει ολόκληρη την αιστεία του, η τοποθέτησή του εξαρτάται από την θέση τη μπάλα, δηλαδή από την θέση του επιτιθέμενου, ή υπάρχει μια ιδανική, βέλτιστη τοποθέτηση του τερματοφύλακα ανεξάρτητα από την θέση τη μπάλα. Ποια είναι τα μειονεκτήματα και ποια τα πλεονεκτήματα τη τοποθέτηση του τερματοφύλακα κοντά ή μακριά από την αιστεία του. Στη δραστηριότητα 2, αξιοποιώντα στοιχεία γεωμετρία και συγκεκριμένα την ομοιότητα τριγώνων. Οι μαθητές και οι μαθητρίες μπορούν να πειραματιστούν και να επιλύσουν μικρά προβλήματα, συνδέοντας τα δύο γνωστικά αντικείμενα, τη φυσική αγωγή και τα μαθηματικά, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής και του μαθηματικού. Για παράδειγμα, με δεδομένο ότι οι δύο οριζόντιες γαλάζιες γραμμές είναι παράλληλες μεταξύ τους και ότι και οι τρεις πλευρές του ενός τριγώνου είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες του άλλου, Εξηγήστε γιατί όσο ο τερματοφύλακα απομακρύνεται από την αιστεία του και κινείται προ την μπάλα, τόσο μεγαλύτερο μέρο τη αιστεία του καλύπτει. Στη δραστηριότητα 3, τίθεται η ερώτηση: Σε ποια άλλα αθλήματα έχει εφαρμογή η τοποθέτηση του τερματοφύλακα σε σχέση με την αιστεία του και ανάλογα με την θέση της μπάλα, δηλαδή την θέση του επιτιθέμενου. Στη δραστηριότητα 4, για να καλλιεργήσουμε την αναλογική σκέψη των μαθητών και μαθητριών, και να τους βοηθήσουμε να συσχετίσουν ρεαλιστικές καταστάσεις ενός αθλητικού παιχνιδιού όπως το ποδόσφαιρο με έννοιες ενός ακόμη γνωστικού αντικειμένου, της φυσικής, τους καλούμε να αντιστοιχίσουν την μπάλα, τον τερματοφύλεκα και την αιστεία με μια φωτεινή πηγή, ένα εμπόδιο και τη δημιουργούμενη σκιά. Μετά την αλληλεπίδραση με το μαθησιακό αντικείμενο, προτείνεται η χρήση προβολικού για συζήτηση στην Ολομέλεια τη Τάξης. Συνιστάται επίσης να ακολουθήσει πρακτική εφαρμογή στο πεδίο.